i want to piliganawa ape netums <laughs> society subtraction youtube channel denag pikarannenne kohomada aduembi ganakata obun please pc ekata hariyana video video record ekak gannne widiya ena den amu ඔගොල්ලන් මුලින්ම ගන්න ඕනේ මෙතන මම ටයිප් කරනකොට ටයිප් කරන්න මෙතන free camp screen screen recorder download the and the link එක දීලා description email address එක දැන් මේ free game කියන එක එනවා මම මේක තාවකාලිකව විතර cancel කරන්න දැන් මම ගාව තියෙන නිසා ඉතින් මම දැන් මෙතනින් back වෙනවා back උනම මම payment මෙතන මේ දෙන්නේ free එක තියෙනවා මම මේක open මේ වගේ interface එක තමයි ඔල් පේන්නේ මේක හරියට ලේසියි වගේ පිළිගන්නේ අඩුයි අ ඉතින් මම අතර new එම ගියාට පස්සේ ඔයාලා වේනා වචන එක එරියා කරන්න කියන්නේ මේ වගේ එරියකට දාන්න එනෝ 25m මේ මයික් එක ඔයගොල්ලෝ මියුට් කරන්න ඕන මියුට් නැත්තම් ක්ලයිඩ් වසවර් මෙතන හලෝ හලෝ ඔලගේ ගේම් කරනවා රග හලෝ ඔය ස්ටොප් වෙනවා ඊපස්සේ ඒක ඔගොනු පේනයි මෙතනින් එනවා ඊළඟට ඒක අප්ලෝඩ් කරපුවාම කොහොමද කියලා තරග හලෝ YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තැකි මම හිතන්නේ ඒක සුදුසු නෑ ඔරන්ට එඩිට් කරන්න ඇති ඒක තියෙනවා ඇති කියනෙ මෙතනින් එඩිට් කියලා ටූල් එකකුත් තියෙනවා දැන් ඒක එඩිට් දව සේව්ස් වීඩියෝ කරවලු මෙහෙම පැල්ලා සේව්ස් කරා බ්‍රවුසරේ ගලිනා සේව් ගිහුවක එක සේව් වෙනා එච්චරයි මම දැන් කතා කරන්න වුනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුමක් ලැබුණා කියලා තිරන අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා ඒ පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරනවා ඒ වගේ